السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع شهاب الرئيسي شقة بتتباع بالفرش والأجهزة والتكييفات التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو أول حاجة بنخش منها ده باب الشقة وده يعتبر المدخل بنخش بنلاقي ثلاث قطع كبار تشطيب بسم الله ما شاء الله فرش مودرن وجه علي الشارع ازاز عندنا الواجهه هنا الامونتان وعندنا طراز علي الشارع شاشه كبيره شقه فيها الاجهزه والتكييفات طبعا الأسقف عندنا معمولة جيبسون بورد الأرضيات بورسلين مستورد شغل بسم الله ما شاء الله بنخش لطرقة التوزيع بنلاقي أول حاجة بتقابلنا حمام الضيوف وعندنا هنا بلكونه صغيره بنرجع تاني لطرقه التوزيع بنلاقي المطبخ على ايدنا اليمين المطبخ بالاجهزه بالكامل وده باب بيطلع لسلم الخدم او الطوارئ الاسقف هنا معموله جيبسون بورد زبطات. بنرجع تاني لطرقة التوزيع ونبدأ في الغرف والحمامات الداخلية أول غرفة بتقابلنا على ايدنا الشمال غرفة ماستر صغيرة مش كبيرة وده الحمام بتاعها فيها الكابينة الشاور طبعا الشقة كلها متشطبة تشطيب جديد بنرجع تاني لطرقة التوزيع بنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرف طبعا عندنا الأحواض معموله رخام كمان شاور الأسقف بتاعت الطرق معموله جيبسون بورد دي تاني غرفه عندنا بعد كده بنخش للغرفه الثالثه طبعا التشطيب راكي جدا بعد كده بنخش للغرفه الرابعه عندنا هنا دولاب في قلب الحيطة بنقفل باب الغرفة بنلاقي وراه باب الحمام كابينة شاور تشطيب بسم الله ما شاء الله. الشقة مصروف عليها شغل. حلو. اتمنى لو الفيديو عجبكو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان تقدر اكبر ناس تستفيد من العروض العقارية اللي احنا بنقدمها. الفترة اللي جاية فيه معنا جوالات كتير قوي بإذن الله هنقدر نشتغل عليها. وهستنى مقترحاتكو في اي حاجة بخصوص العقارات. وفي حاجات بردك جولات ريفيو هيتعمل في قلب الكمبونات فأتمنى الشغل اللي جاي ان شاء الله يعجبكم واتمنى اللي احنا بنقدمه لحظر دوكو تمام ميزه الحاجات اللي احنا بنعرضها بنعرض حاجات بأسعار مميزه آآ زي متناول السوق وان شاء الله هنقدم بعد كده حاجات في مواقع تانيه ان شاء الله يا رب تحظر دوكو تزروا مننا كل جديد